آه مرحبا بك حياك الله. آه شيخ عندي سؤال عن الوضوء. تفضل. آه ما حكم الوضوء بالحمام وانت و... يعني عاري من الملابس؟ ما في بأس يجوز وضوءك. آه. يجوز الوضوء في داخل الحمام حتى لو كان الانسان من غير ملابس. اه يعني كذلك المرأة والرجل يعني نفس الشيء؟ نعم حكمهما واحد. اه